Τετράποδα, καί πρώτον τα ημέρα, Ο κύων, μετά του σκύλακος, φύλαξε στί τες οικίας. Ο καί χέ αιλουρος καθαρίσδουζει, ελευθερώζει, τέν οικίαν από τον μυόν, το ζούτο καί χέ μυάγρα ποιαί. Ο σκιούρος, πίθεξ καί κέρκοπίθέκος προς τέν χεδονέν, ενθοε οικοε, τέ ρούνται. Ο μύο ξος, καί χοοι λοϋποί με ισδονες μύες, ως γαλέ, σκουθικέ γαλέ αγρια, εν οκλούζι τέν οικίαν.